Ono što izaziva posebnu zabunu je činjenica da uz platu ide i Markica. Nije Markica Markica, nego je nadoknada radniku za dolazak na posao i povraćaj sa posla. Nekada davno, 80-ih godina, recimo, kako obračun je izgledao tako što Markicu nisi morao da platiš radniku koliko radnik živi dve autobuske stanice ili bliže od radnog mesta. To se odavno promenilo mnogo, među vremenu nije radnik dužan da plaća markicu, nego je dužan da je isplati, a radnik može i peške i taksijem ako želi, uh, shodno tome, ali potrebno je isplatiti naknadu. E sada, tu postoji mnogo različitih sukubljenih mišljenja unutar naše države i unutar naših ministarstva, a ja ću pokušati jednostavno napraviti jedan kratak rezime, dakle... U pitanju je naknada radniku za dolazak na posao i vraćanje sa posla. Neoporezivi iznos te naknade je 4040 dinara za danas 2021. godinu, prošle godine je bio 3988 itd. itd. Ko živi u Beogradu zna da je markica za prevoz za Bešprvu i drugu zonu 3275. E sad, da li to znači da radniku može da bude isplaćeno više od 3275 do 4040, a bez plaćenja dodatnog poreza, ili ne može, Sta, u zakonu pišu različite stvari. Na jednom mestu piše da je potrebno isplatiti njemu realne troškove koje je imao da bi došao na posao. S druge strane, postoji privatnost tog radnika koji ušte ne mora da dokazuje na koji način je došao na posao. Jednostavno, potrebno je da mu se isplati toliko i toliko i na kraju krajeva i radnici koji dolaze peške valjda plaćaju cipele da bi na isti taj posao došli se istog tog posla se i vratili a cipele koštaju tako da ja sam nekako stava da apsolutno se treba dogovoriti sa radnikom koliko iznosi prevoz na posao i koliko iznosi prevoz sa posla dolazak odlazak to jest na bilo koji način neoporezivi deo je 4040 prošle godine smo bili svedoci da je bila pokušana neka uh, ideja da se piše da se donose računi, da se pravda kako je kako se zve, kako je radnik došao na posao i slično i u principu ono što je negde zaostalo kao uvreženo mišljenje je da je dovoljno dokazati da je radnik kupio markicu, ali opet i sa druge strane ne postoji zakon koji će doprimora da radnika da kupi markicu, kao što je rekao radnik Smeda dolazi Peške, biciklom, električnim trotinetom, sme da ga vozi komšija. Ukoliko pronađe leteći tanjir, sme da dolazi letećim tanjirom. Ukoliko dolažen je letećim tanjirom, košta? Radnik nije dužan da prilaže te račune. Po mom shvatanju, 4040 je neoporezivi iznos. 4041 dinar na jedan dinar će se platiti porez, ali, kao što rekoh, mišljenje su sukubljena. U svakom slučaju nije markica, nego je naknada za dolazak i povraćaj sa posla